sīgirī pauh haḍa koṭa sunduru dasunak meū vedā śilpī ānali kavrudūp ke me namavannuma piyā tum laseegiri pauh මේමඟටිරි්ම පයනි දවදම කම ඟහ nood එලු දක්ක කරණියා ලී වකන්දන නිරිරි තවප පි බ දැම cath Twe හ ආ පෂ ොො මන හ ව෌ භා නි scholarly වර වඩ ැමේ ක පර සන් වඩ ීපි මනබ වතන් ව් मनत सित आहन करवन महरू विसकम रस मवा मलती ओद निही दंतनक कोद सिह करनट मलतिया सिह करनट मलतिया सी गिरी औल हेडकोट सोनु रु दसुना मेउ बेदा छिल्तिया ननी